Військовослужбовець Вадим зайшов випити чай, та говорить, вже встиг поласувати пиріжком із картоплею. У закладі буває часто. Дуже оперативно, що дуже важливо для нас, що треба, як би, ми не встигаємо, приготувати ту ж їжу, а дівчата завжди, би, готові, телефоном в телефонному зв'язку, що надо приготували, хлопці приїхали, всю цю гарячу, вкусну. У них особливо пиріжки, так, сказати, місцеве, так это і от сразу на передову. Перші справи у них дуже гарні. біля біляшики дівчата роблять, що потом сидаю, дуже можна, як это, ними нагодуватися. Меню сімейного кафе довелося підлаштовувати для військових, яким треба поживніша кухня, говорить шеф-кухарка Тетяна. Поменялось кардинально наше меню, то есть это увеличение порции, это более мясные, такие сытные блюда. Во-первых, наши самые такие вот фронтовые пирожочки мы жарим им с разными начинками, и с горохом, и с нутом. Ну, в общем, все придумываем с картошкой, с грибами, с беляшикой, все делаем. Ну вот, делаем маринады вот сейчас по сезону, то есть это и перчик, и огурчик, и синенькие, вот, чтобы Почували себе дома, домашні, ось вот такі вкусняшки. Це ми готуємо для наших воєнних. Із початком війни більшість колективу залишились працювати у закладі та допомагати готувати та годувати військових у прифронтовому місті. Два місяця ми ночували тут бомбоубіжище, ми тут готували, ми тут картошку різали, чистили, керамили наших воєнних. Ми дуже багато, ми, мабуть, в день видавали порції 500, 600. На сьогодні кількість військових, на яких готують, менша. Тут формують багатопарційні обіди та видають на конкретні підрозділи – 300 порцій. Долучились до цього з 25 лютого, розповідає власниця закладу Катерина Литвишкова. «Уже одразу з 25 лютого ми почали отримати перші запроси на определене кількість питань. Тобто все починалось там, Катя, треба видати 30 порцій обідів, Катя, потрібно додатково видати ще 50 порцій обідів, Катя, потрібно видати 80 завтраків, а витягнете ли ви ночі і 120 Перших блюд і 122 блюд виконуємо. Катя, завтрашнього дня у вас ще там підрозділення на там, 220 чоловік. зробимо. Тобто доходила сума до 600 порцій, двійна видача, два раціони ми видавали по 600 порцій в день. Це максимальне кількість, яку ми готували за період воєнних дій. Катерина Литвишкова говорить, пишається кожним співробітником, який залишився в команді. Підтримувати армію планують і надалі до перемоги. Меня мотивирует мой любимый город Николаев. Я знала и знаю, что я останусь здесь. У меня ответственность перед моими сотрудниками, перед моей семьей, которая знает, что моя миссия накормить наших защитников, не оставить ни одного бойца без питания. Любой запрос, который необходим, мы выполняем, меня мотивирует. Победа віра в победу. А якщо мужчина буде сид, то значить побіда буде за нами. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.